ازيكم عايزين تشوفوا يعني ممكن نقول ده عشان الناس تخش بقى السيرفر بتاعي اللينك في الديسكريبشن يعني حلو بصراحة وبس على كده